Sabeu qui és l'Eix Clapés? És un pintor de finals del segle XIX d'una potència expressiva extraordinària, polifacètic i inclassificable. L'Eix Clapés va ser col·laborador i amic d'Antoni Gaudí. També va ser durant uns anys el pintor de capçalera d'Eusebi Güell. Aquest li va encarregar la decoració pictòrica del Palau Güell. És l'autor de les pintures que decoren els quatre angles i les portes del Saló Central i també de la gran pintura d'Hèrcules que es pot veure a l'avançala de la planta noble cedida pel menac a la Diputació de Barcelona. Aquest quadre és una rèplica de la mateixa obra pintada al fresc a la paret mitgera exterior, avui desapareguda. Aquest llibre recupera el pintor Aleix Clapés com a figura capdalt del modernisme simbòlic. L'edició és en català i conté els textos traduïts en castellà, francès i anglès. El podeu trobar a la llibreria de la Diputació i a la botiga del Palau Güell.